Salam, kanalı üçün əklində xəbərlərə baxışsınız. Əvvəlcə qısa xəbərbaşlıqları ilə tanış olaq. Norveç Bakıdakı səfirliyini bağlayır. Elmar Vəliyevdən Gəncə Prokurorluğuna şikayət edildi. Naxçıva Muxtar Respublikasının sabiq Daxilişlər Naziri ölkədən buraxılmadı. Eldar Mahmudovun oğlu Londonda maliyyə şirkət açdı. Bakıda jurnalist İlkin Məmmədli saxlanıldı. Məmmədli Norveç Bakıdakı səhirliyini bağlamağı əvəzində Gürcüstanda səhirlik açmağı qərar alıb. Bu barədə Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Norveç Bakıdakı səhirliyini bağlamağı əvəzində Gürcüstanda səhirlik açmağı qərar alıb. Bu barədə Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Gürcüstan bizim Cənubi Qafqazda başlıca tərəfdaşımızdır. İllər ərzində islahatları nəticəsi olaraq ölkə Avropa və Avratlantika strukturları ilə yaxınlaşı Tiflisdə daimi nümayəndəlik, bizə bütün regiondakı hadisələri daha yaxşı izləmək imkan verəcək, deyə Norveçin xaric işlərinə əsiri bildirib. Azərbaycanla Norveç arasında əlaqələrə isə Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi məhsul olacaq. Ha, belə, Bakıda Norveçin baş konsuluq açılacaq. Bütün bu dəyişikliklər 2019-cu ildə baş tutacaq. Norveçin Bakıdakı səhvirliyini bağlamaq qərarının səbəbləri isə açıqlamayıb. Bu barədə Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyi Norveçin Bakıdakı səhvirliyinin bağlaması qərarına münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Lela Abdullayevə deyib ki, Norveşin Azərbaycanda səfirliyinin bağlaması qərarı təəssüf doğurur, lakin bu, Norveş hökumətinin qərarıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sabiq Daxili İşlər Naziri General Reytinand Əhməd Əhmədovun bugün sədərək gömrük keçid məntəqəsi vasitəsilə Naxçıvandan Türkiyəyə keçmək cəddinin qarşısı alınıb. Məlumata görə, Əhməd Əhmədov Türkiyəyə buraxılmasına nail olmaq üçün, Bir neçə telefon zəngi etsə də nəticəsi olmadığımdan geri qayıdıq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının səbiq Daxili İşlər Naziri general letenant Əhməd Əhmədovun bu Sədərək Gömrük Keçid Məntəqəsi vasitəsilə Naxçıvandan Türkiyəyə keçmək cəhdinin qarşısı alınıb. Səbiq nazir bugün günün birinci yarısı saat 11-12-dələrində Türkiyəyə getmək üçün Sədərək Gömrük Keçid Məntəqəsinə gəlib, lakin sərhədçilər onun pasportuna möhür vurmaqdan imtina ediblər. Yuxarıdan təbşirləb ki, buraxmayaq deyə səbiq nazirə bildirilib. Məlumatə görə Əhməd Əhmədov Türkiyə buraxılmasına nail olmaq üçün bir neçə dəfə telefon zəngi etsə də nəticə əldə etməyib. Əhməd Əhmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasib Talıbovun 2017-ci ilin 28 iyul tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi vəzifəsindən azad edilib. Bundan bir müddət əvvəl o vəzifəsindən qeyri-rəsmi uzaqlaşdırılmış və barəsinə araşdırma aparılmışdı. Sabit nazir istintaq altında olmasa da Naxçıvanı tərk et etməsinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulub. Bir neçə ay əvvəl su qayts cətinə məruz qalan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevdən şəhərin yeni rəhbəri Niyazi Bayramova edilən şikayətlər Gəncə şəhər prokurorluğuna yönədilib. Bir neçə ay əvvəl suyu qəsdən məruz qalan Gəncə şəhəri icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevdən şəhərin yeni rəhbəri Niyazi Bayramova edilən şikayətlər Gəncə şəhər prokurorluğuna yönəldilir. Bu bayrada Gəncədəki mənbələr məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, şikayətçilər əsasən sahibkarlar və şəhərin müxtəlif yerlərində torpaq sahəsi almaq istəyənlərdir. Bundan başqa şəhərin abaddlaşdırılması adı ilə inşaat mağazalarından nisiyə almış materialların pullarını ala Bilməyən sahibkarlar da şikayətçilər arasındadır. Araşdırma zamanı o da bəli olub ki, artıq bu məsələlər ali rəhbərliyin diqqətini çəkdiyindən sabiq icra başçısının yaxınlarına vətəndaşları razı salmaq göstərişi verilib. Məlumata görə Elmar Vəliyevin qardaşları artıq onun borçlarında bir qismini bağlamağa məcbur olub. Son bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə və mediada deputat Aydan Mustafa Zadanın Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu ehtiyac məyarının həddi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi haqqında qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı əlillərin və ehtiyacı olan ailələrə ayrılan müavinətin artırılması təklifi müzakirə edilir. Deputat Aytan Müstafızadə bildirib ki, 50-60 maddə olan müavinətlər artırılmalıdır. Deputat deyir ki, evdə oturan əlillər pensiya alan axıllar bunu hiss etmir. Lakin hər il artıqlan 5-10 manatla heç nə etmək mümkün deyil. 144 manat pensiya alan o pulu kommunal xərclərə verir və dərmanlarına kifayət etmir. Hər il bu məsələni Milli Məzlisdə qaldıran deputat xanım nəticənin olmamasından qiləyləndi. Məsələ ilə bağlı şəhər sakinləri arasında soruq keçirdik. Soruşduq ki, aldığımız pensiya və ya maaş sizi qani edirmi, ehtiyaclarınızı tam qarşılayırmı? Aldığınız maaş tovanşınızda bəs eləyirmi? Və belə deyim, tələbəyəm. <coughs> Hal-hazırda ayda bizim ailəmin büdcəsinə 300, 200 belə bir maaş gəlir, pulcər. Bu da ki, dolanışı heç sürqan elə bilməzdi. Ayda evin ərxotu var, ailə uşaq var. Kimis xəstələnəcək vaxtıdır. Heç sürqan elə bilməz. Siz abuncu açarı kimdə? Günəçər belədim olmaz amma Azərbaycan millətində belədim, yəni yaxşı yerlərdə iş çoxdur. Artıq maaş veriləcək qədər iş çoxdur. Yəda ki ə. Ə. konkret oxuyasan, vəzifəli yerlərdə olasan elə. Ancaq mənə bilmirəm. Elə evdə olmuram mən. Məktəbə gedirəm. Bu bəs edilmir bu. Mən birincisi nə pensiya alıram. Hələ o yaşım yoxdur. Nə də ki Maaş alırıq. Yəni, işləmirəm. Yəni, belə götürsək ki, işsiz bir, mədəni bir insan am. Ziyalı bir insan am. Hansı ki, indiki dövrdə gənzlər üçün də iş yerləri yoxdur. O cümlədən də bizi yaşlılar üçün daha neçə illərdə işsizlikdir? Yəni, necə nice deyərlər? Yalandan da olsa yaşayırıq da. Ömrümüzü başa vururuq, mənasız həyat. Elə bir vəziyyətdir ki, yalan üzərində qurulmuş dünyadır. Bizim ələ Azərbaycanda yalan, alan. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov İngiltərədə maliyyə şirkəti açıb. Bu barədə məlumatı hazırda ölkə xaricində yaşayan jurnalist Cananşir Həsənli verib. Jurnalist Thompson iddia edir ki, Anar Mahmudovun qayınatası Cahangir Haciyevin Beynəlxalq Bankdan oğurladığı pullar bu şirkətin təsisində istifadə olunub. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov İngiltərədə maliyyə şirkəti açıb. Bu barədə məlumatı hazırda ölkə xaricisində yaşayan jurnalist Cahangir Həsənli verib. Bildirilir ki, M .A. Capital Limited adlı qurum keçən ayın 11-də Londonda qeydiyyatdan keçirilib. Təsisçinin qeydiyyat ünvanı Union House, Walton Lodge Bridge Street, Walton on Thames, Surrey, United Kingdom. Yeri gəlmişkən bu ünvan təmiz çay sahilində yerləşir və bahalı villaları, yaxtaları ilə məşhurdur. Keçmiş kənd təsərrüfatı naziri İsmet Abbasovun oğlu Yunis Abbasovun da Walton on Thames-də villası və yaxtası var. Şirkətin adının mənası da aydındır. Mahmudov Eldar Anar. Jurnalist həmçinin iddia edir ki, Anar Mahmudovun qayınatası Cahangir Hacivin Beynaxar Bankdan oğurladığı pullar da bu şirkətin təsisində Jurnalist İlkin Məmmədliyə saxlanılıb. O, aslan xidmətə xarici pasport almaq üçün müraciət etdikdən sonra tutulub. Baş mütəşəkkil cenayətkarlığa qarşı mübaricə idarəsinə özünü jurnalist kimi təqdim edən İlkin Məmmədliyinin qaçaqmalıçlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə məlumat daxılı olub. Bakıda jurnalist İlkin Məhmədli saxlanılıb. O, asan xidmətə xarici pasport almaq üçün müraciət etdikdən sonra tutulub. Baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə özünü jurnalist kimi təqdim edən İlkin Məhmədlinin qaçaq-malçıq fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə məlumat daxil olub. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin Nardaran hadisələri zamanı Məmmədli İnzibati qaydada həbs edilmiş və sonradan Müsəlman Birliyi Hərəkatının liderlərinin və fəallarının işi üzrə məhkəmə prosesində şahid qismində iştirak etmişdi. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sağ olun.